HP, HP, Indigo! היי חברים, אנחנו ב-HP Indigo, חברת הייטק שרוצה לסמן את עצמם בטב הוויגן פרנלי לחברות ומעסיקים. היום הגענו לכאן בשביל לראות האם מגיע להם את הם בקריטריונים שלנו? בואו ללך לראות, בואו איתי. בואו כבר. בואו איתי! הדבר הראשון שאנחנו בודקים הוא האם פעילות החברה אינה פוגעת בבעלי חיים או בסביבה. בואו ללך לבדוק אחד עובדים. היי, אתם פוגעים בבעליך היום בסביבה? תודה. הדבר השני מתבחון. טוב, השמוע אומרת שיש פה שפע של אוכל טבעוני. בואו, תומר, חבר שלי. תומר! אתה לא חבר. כל זה טבעוני. יש פה המבורגר. מי אוקי! אני רוצה את ההמבורגר. את יכולה לשים לי ה תרובית כזה? אין לי עוד יד. היי. יאט. תודה. דבר ראשון, המבורגר. טורף. אני בא לפה לארוחת צהריים. סלט וניוקי, אֲנִי אֲנִי מִלְמֵד. H P נִיֹּק. צַלְמֹס בֹּאִיתִי בֹּא בֹּא בֹּא בֹּא רְגַח תָּרַג. תֹּמֵר אוֹתָם מֻחָנָה אִם אֲתָם מֻחָנָה תֹּמֵר. C E R סימטטטי. טוב חברים, אז אנחנו התרשמנו מאוד והגיע הזמן להעניק לחברה את התו. איתנו קרן, מנהלת הקיימות של החברה. היי אוריין. Okay. איך היה לך פה? היה לי מדהים. בתור ארגון, חשוב לנו לתת מענה לכל סוגי אוכלוסייה שלנו. יש לנו בערך 70 טבעונים בארגון, ישבנו ועבדנו עם הקבוצה של הטבעונים, כדי באמת להעלות את הרף של הטבעונות בחברה. <ש> <ש> רוצים שגם מקום העבודה שלכם יהיה ויגן פרנדלי? השאירו לנו פרטים בלינק ואנחנו נדאג שזה יקרה.